تاك الشخص ندوات شكرا شكرا الا وان لابد ان يكون مع الجهه استراتيجيه جهه استراتيجيه عندها الدورات ديالها ويعني عندها الدورات ديالها اليوم الا هذه الفكره وان شاء الله باذن الله يعني مراجعه يعني يعني دي. المسؤولين ديال الجهه الوطنيه باش الاستراتيجيه الاستراتيجي. جميع الجهات لدينا وكانت تكون واحد في كيف ما جمالية